الدايم الله الدايم الله ولو لو مشوا يتعوضون الدايم ولو مشوا يتعوضون وقوي قلبك وانسى كل واحد نساك لا تكلبلي بقفر فرايد يروح لا لا, لا لا تجلب للعلا ابقى فرائد يروح ولا تقل أشلوك أقضيها بجفا والله ما يقطعني لا لا قلها تقطع والله ما يقطعني اش ما تقل لطيني تسمع منهاك لا, لا لا لا لا لا لا لا او نبو مبخرة وبدها ونبومة أبخرة هجر ونعام ونعام اللي يلو حبت دخن ونعام ونعام ونعام الحمد لله علي التفت. الحمد لله علي, علي, علي, علي التفت وانعم وانعم نفس خلاك رايح راد بيا ما نرجع انا وياك تحلم بعد هيا ما صدق اي تنسى نجوم السما اقرب لك ما نرجعان وياك أحلم بعد هياك ما نرجعان وياك تحلم بعد هيهاك ما صدك تنساك جوم, <تصفيق> جوم, ايه جوم السماء قرب لك يمّا يمّا ما نرجع نوياك تحلم بعد هيهاك ما صدك اي تنساك جوم خفا مرفع ايدي الكهرباء كهرباء ايه ما صدك اي تنساك جوم السماء قرب لك انسان يترجاك قلبي نساك وماك ما حد يعيش وياك بحبك يملك، ما حد يعيش وياك بحبك يملك ادري لي شنو العب وينك يلا ركضوها قاعده اليوم شلل <تصفيق> آه آه آه من عشرتك مليت منك انا مسلي من صاحب شغليت مو خدت عافيتك بالك تجي وتقول عصار ما مسؤول العذر ما مقبول لا توصل البيت لا توصلي هلا لا توصلي ارفعي نادي هلا هذا الحكي يلا العريس هنا تعال دشار لا ظل تكتر بي طيحت رجليه يما يما بالك تجي وتقول عالصار ما مسؤول كل عذر ما مغمول لا توصل لبيتي وياي لا تلعب روح انت للغراب يا البيه نزعقراء علقتك وصيبي آه آه آه علقتك وصيبي لا لا ولك لا, لا هلا وسيّد ساي هلا هلا ايييييي ايه ايه اه لا لا بعيوني شلتها من وجع واتقاسم يا الوجع بعيوني شلتها من وجع اتقاسم يا الوجع من شاف نفس الدنيا له من شاف نفس الدنيا له عند وجه ذات يطلع عند وجه ذات يطلع اهلا حيالله الساده الاداريين هل بيهم اجمل تحيه لعيون الساده وينهم الله، الناوي، رتحيلكم، ما قصرت ويا أهبل، وترفع بقال موجع ما قصرت ويا أهبل، وترفع بقال موجع شترج من عين داب. شترج من عين دابع عند وجه ثاني طلع عند وجه ثاني طلع يلا سيد شدار يالا فيهم المصورين حافية سعيد علي الغالي هلا <تصفيق> عفية إي وناد عفية مير وجدي عمر وأني أحلى الشعر فوق يدي عمر وأني أتلى أحلى الشعر هسا عليها ما يمر هسا عليها ما, ما يمر عنده وجه ثاني طلع عنده وجه ثاني رحم السكراب هاي تحيه إس من أحمد سكراب العيون سيد زهاد ولو كل الحاضرين يلا حمودي يلا أحمد عوف الطفلة بتعلينا على السيار شهر إيه وإذنك اها إيه إيه الحسناوي أس هاي من أمير الحسناوي أجمل تحية حب العيون سيد زهاد لعيون حيدر الفتلاوي أنا حيدر الفتلاوي أكيد حيدر لضم راسك عمي أحلى المصورين لعيون الجميل الغالي كل الحاضرين ولعيون السادة الإعذاريين جميعا لتحية لهم شده نومت فوق إيدي عمر لأ أحلى الشعر نومت فوق إيدي عمر لأ من شاف نفس الدنيا من عند نلسل دنيا عنده وجه ثاني طرا بعيوني I'm gonna go Bağır, bağır, bağır. يا رب كون لنا يا رب لنا حتى نعرف هاد. إيه ها آه. بس بس خمسة حصلت بس خمسة <تصفيق> يا يا أبي يا يا بيه يا بيه بالفعل شسبه الصيد موش بالواقع بالفعل شسبه الصيد موش بالواقع طشت افعال زيد حركه على ناقه اي بشت تعال أهل. سيد مشار الموسى والعيون سيد زواء تعال هنا اشعلكم خاتلين يم الباب يلا يلا اللي يحب العريس تعال هنا ترى فحطوني جمل تحية لعيون سيد منعم الغالي وكل السادة العذاريين ما بينه وين السادة عمي يلا سيدنا لا سوين نهد شي يلا ولك حيدر الحب ايه إيه قصعد فوق هاي من اسمع أحلى تحية أجتنا من العريس لعيون السادة العذاريين أكيد طلاب جامعة الكوفة ما قصرتوا هلا تحية لكم هاي لعيون خطارنا هالبغداد الحبيب بكل خطوة مليون هلا من العريس لعيون الغوالي الشيلة هناك تخف سيد شد شد شد شد هلا هلا قالوا نسالفي بك قالوا نسالفي بك ما رايحونا من عل عيل عيل وينهم؟ يلا شباب وينك؟ وينك؟ سيد بشار سيد حيدر الحوما سيد بشار حيدر على سيد بشار اي عفية عافيه اي اي نبدا تحيه سيد بشار و سيدنا الله يحفظ حج الناس بيهم. اي اي اي وايي ها سوي العز طبعا الجماعه هنا ما قصروا والله اجمل تحيه من عندهم من العريس الكم زين القاعدين شنو انتم خراب ويل العريس الرياضيات عين القاعدين بلازح زح مالكم شلون بدل فريق هسه يرجعون لورا و تقدمون هنا عمي شباب حي الامام المهدي نايمين على وجوهكم وشي الموضوع يعني اطفي الاضويه وراح تلعبون فلك